Finn Ellegård er ejer af Frisørsalonen her. Hej. Hej. Jeg har en tid nu her. Ja, hvad hedder du? Malu. Ja. For nogle år siden investerede han i et nyt IT-system, der kunne hjælpe ham med at holde styr på regnskab, lager og bookning. De ting, der gjorde at jeg øh, ville i gang med, det var, at jeg synes, at jeg brugte for meget tid på at sidde på kontoret, og jeg synes, jeg vi havde for mange fejl i butikken. Så derfor valgte jeg at tage uh, online-booking, som gør, at vi om 24 timer i døgnet gør, at vi mennesker fejl, det vil sige, at kunderne uh, har den tid, de gerne vil have. Uh, og så har vi et statistikprogram, som gør det, at vi kan følge med i, om det vi laver i butikken er rigtigt, og om vi uh, er effektive nok. Udover det laver vi, har vi et uh, regnskabsprogram, som gør, at vi uh, kan få lavet lønforregninger muligt meget hurtigt og meget mere simpelt, og det gør, jeg har meget mere tid til at drive butikken og klippe kunder selv. I starten synes jeg, at det var rigtig svært, jeg skulle lige overvinde mig selv til at synes, at det var det, vi skulle. Og da jeg egentlig overvundet mig selv, som er tit den største hurtle, så er det faktisk gået rigtig, rigtig let. Og specielt når man er meget med unge mennesker at de kender alt, hvad der er med EDB. Det er kun også sådan en halvgamle, der ikke kan klare det. I starten på den måde, at vi havde en undervisning fire timer i en formiddag, og vi har seks mennesker i hver butik. Og det var egentlig, hvad det var, det var, det var nødvendigt, fordi det var meget simpelt og meget enkelt at arbejde med. Det, der er overmærket, er, at jeg kan starte op på det før. før. Fordi jeg kan se, at det gjorde rigtig meget godt for patiten. Både omsætningsmæssigt og på den måde, vi arbejder. Og ikke mindst minst mere seks minutter. neder sig råd så er det at springe ud i det fordi det fungerer og man får lettere sin arbejdsdag rigtig meget